تقرا يا دكتور؟ أو الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقا قا وإذ استسقى قاف مفتوحة وبعدها ألف في المقطع الأولى نعم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. خلي بالك معاي اضرب سكن الضرب ورق كويس فقلنا اضرب بعصاك. فقلنا اضرب بعصاك. فقلنا اضرب بعصاك. فقل بعصاك. فقل بعصاك. خلي بالك معاي. فقلنا اضرب بعصاك.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 واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقرها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون, الذي هو أدنى بالذي <الذي> هو قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو اتستبدلون الذي خير اهبطوا مصرا فان لكم فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنة وباء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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون